العالم في الشارع ديما روحتا بابك على المغاربه كاملين ويعيشك بارك الله ينصر سيدنا الفروق <تصفيق> علينا وصلنا للنهيان ان شاء الله ونجيبوا الكاس هنجيبوا الكاس هنجيبوا الكاس حياك الله حياك الله دور دور We are here to نحن نحن إن شاء الله. نحن نحن نحن نحن لله. نحن نحن نحن نحن نحن فندق <تصفيق> اطلبه فندق 22 22 22 ابراهيم شكرا سي عبد القادر شكرا لرائد أنفو اخيرا وليس اخرا المنتخب الوطني المغربي يفوز على المنتخب البرتغالي في ربع النهائي لكاس العالم قطر من كان يظن ان فوز المغاربه سوف يبكي رونالدو كريستيانو احسن لاعب في العالم سوف يغادر ودموعه منهمره في ملعب التمامة هذا هو فريق المنتخب الوطني المغربي هذا هو وليد الركراكي هذو هم اللاعبين الذين يتقاتلون بالنيه وبرضه الوليدين كما قال السير الركراكي الخير فنامل من الحكومه المغربيه أن تدير معنا النيه ودير الخير الشعب المغربي، إذا هذه نهضة على المستوى الرياضي، على المستوى الكروي خاصة، يجب أن نلتفت إلى الشعب المغربي حتى يكون هناك نهضة على المستوى الاقتصادي، يجب تخفيض الأسعار، يجب أن تكون نهضة على مستوى الصحة وعلى مستوى التعليم، إذا فرحة كبيرة، فرحة عريبة إذا كيف غاتشوف هذا التعبير على الفرح والأجواء اللي كتعيشها ساحة التحرير وساكنة في مدينة العرائش، يعني الاحتفال بهذا الفوز التاريخي للمنتخب المغربي. ساحة التحرير تغي... تغرد بالشوق. بهذا الفوز بهذه الفرحه العارمه انها انه تعبير اكثر من رائع هنا بساحه تحرير ساحه اسبانيا التي تغلبت على اسبانيا وتغلبت على البرتغال تذكرنا بمعركه الزلاقه ومعركه واد المخازن اذا التحرير على ايدي الشعب على ايدي اللاعبين لاعبي منتخب الوطني المغربي جاء تحريرنا من البرتقيز كما جاء تحريرنا من الاسبان ونحن الان في المربع الذهبي شنو هي الرساله اللي كتوجهها للمنتخب المغربي من ساكنة العرائش يعني انت واحد من ساكنة العرائش اللي كتوجهها للمدرب واللاعبين يعني المنتخب المغربي الى وليد الركراكي نستمع الى خطاباتك باستمرار فعلا النية والخير وردة الوالدين واقفين معاك وكذلك الشعب المغربي كافة هو يظن ظن الخير في الاطار الوطني المحض سيدي الركراكي هاردلاك للفروق والكاتبه كاتبه وليد الركراكي شكاتبه ل... ل... وليد الركراكي طبعا آه، لاحظنا اليوم بشكل او باخر وجود يعني اللاعب ونحل اللي هو آه، تركيبه بشريه خاصه من آه، تكوين مغربي محض من اكاديميه محمد السادس كذلك يوسف النصيري اللي هو ايضا من كاتبه آه، تكوين مغربي من اكاديميه محمد السادس كذلك جواد ديا اشرف داري يحيى جبران وعطية الله اذا لدينا منتخب وطني بامتياز تخوين داخل ارض الوطن وايضا استعان باللاعبين الكبار الذين هم منتدبين من فرق اوروبيه كبيره امثال زياش وبوفال وصابر وما الى ذلك اذا الف تحيه لكتيبة وليد الركراكي في المربع الذهبي وان شاء الله النهايه سوف تكون بين كرواتيا والمغرب والمغرب سوف يفوز بكاس العالم ان شاء الله صراحه زيد الشعيب فوز هذا خصوصا وصلنا للمربع الذهبي والنصف النهائي صراحة ما كانتش متوقعة إنه المنتخب المغربي غايوصل لهاد المرحلة هادي فكيما كتشوف انا ساكنة مدينة عراقيش سعيدة جدا بهد الحوز بهد الوصول لهدا المرة بعد النهائي كنتمنى الله تعالى لما لا ب وليد الكراكي وكذلك جميع اللاعبين ان شاء الله نوصلوا نهايه ونديوها لكاس العالم ان شاء الله بإذن الله تعالى. اه قال لك الاخوان انت شبيه عندك الصلعه انت مع الصلاعين بحال وليد الركراكي وبحال كتشبه المرابط وداك الشيء يعني شبيه المرابط هو في العريش انتخب ولا شنو؟ العائله ديالك شنو هي جميع العائله اللي كتوجه للكاتبه ديال المنتخب المغربي كاملين؟ صراحه في قال اخر وكيف ول دائما الايطال الوطني وليد الركراكي حنا نديرو النيه ورضات الوالدين والشعب المغربي دائما مع المنتخب ديالو نتمنى الله تعالى الحظ موفق للمنتخب الوطني ان شاء الله الوصول والبلوغ الى النهائي ان شاء الله باذن الله تعالى ف الله مدينه العرايش عاشت اجواء خياليه ديال الفرحه بكل انواع التعبير يعني بالاهازيج بالهثره بالزغاريد بالصياح بالاغاني يعني واش كتشوف هذا التعبير على الفرحه ديال العريش واش كافي او خصنا نجمعو اكثر باقينا كنحتاجو الفرحه الكبيره ديال فين بدايه الكاس العالم مدينه العرايش وجول المدن ديال المملكه المغربيه كتعيش فرحه كبيره هذه جل من السكينه فرحانة ونشطانه انت كتشوف كانوا علاش مع بعضياتهم كيعيشوا هذه الفرحه الجماعية من أسر عائلات اطفال كبار يعني عائلات اسر بيقولوا كيعيشوا هذه الفرحه مع بعضياتهم في القهاوي وفي الساحات وفي هذا يعني كيفاش كتكون هذه العجبه الفرحه وكيفاش العريش يمكن توحدوا بعضياتهم على بزاف الحاجات رياضيه واجتماعيه وكل ثقافيه كامل باش يعيشوا حاليا حنايا في الرياضه كتش معنا كتش معنا الرياضه كلش كل شيء شعب واحد رأي وحدة فكما كم كاتشوف كل شيء مع بعض كلشي كل شيء فرحان كل شيء نصار جل كل أطفال صغار يعني كل شيء فرحان حتى في معنا السياحة حتى, حتى في معنا ما يعبرون ما ديالو بس عرفنا أن كل شيء سين مريني ده شوي ده دعفة شوي منك سر سر سر الوطني وطني نبلح في المباراة ديالو كل احسن حارس آه في العالم هو لا الرياضه وهذا يعني هي جميع اللعيبه اللي خرجوا من لعب اطفال اليوم وخضروا المستقبل. علينا التاهل فرحنا لا لا الله يفرحوا وحنايا دابا فرحانين آلي و حملنا الوجع ديالنا مليش مالك كنقول من الفرحه لحد الان انا شوفوا ولينا من كنعلم الفوز هذا ديال المنتخب الفوز هذا مات رائعه خايه الفوز هذا الوالده الوالده الوالده وشكون اخو اللي عندك عزت ديلو الوالد الوالد عايش الوالد واخا ا ديال الاسره كامله هذول المغرب كله والشباب ذكريه قالوا كان عايش جمال دول العروبه الجايه الشعب وهذا عرس هذا شنو مساكين كيشطحو بحال عندنا شي عرس وغادي ندير شي تغريذه نديرنا شي تبارك <سؤال> الله عليك، أن انا كنوجهو واحد الميساج للجمعية الملكية لكن نحب نحب نحب نحب نحب جميع الدول العربية بفوز الكأس ديالنا تعاونوا كاس ديالنا نتاعهم نوجهو الميساج فرحانين المنتخب المغربي كيف ما السي عامين الكرة مع اسبانيا والان انا كنوجه واحد الميساج واحد الميساج اللي هو مهم الجمعية الملكية عملوا لنا ملاعب ديروا حمله كاين الدراري هنايا في العريش عندهم ما يعطيو عندهم ولكن ما بيديهم شيء خاصنا هنايا دراري نطلعوا نطلعوا الدراري ولاد الشعب نطلعو حنايا كيف ما كتعمل في اسبانيا البرتغال كاين الشباب عندهم فرج رجلهم ولكن ما لاقينش شي امكانيات ما الدعم هذا الميساج كانو وصلوا انا وكنتمنى يكون هذا الميساج هذا واصل كاع لا والرساله اللي كتوجه للمنتخب في الماجية رئيس <متحدت> انا كاتوجه صراحه قدموا ان من البدايه حتى النهايه وحنا فرحان فيكم وديما اوتوك اطلس وديما ماروك وبيبا مغرب تحياتي مع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا والرسول الله اليوم نهار كبير نهار كبير هذا المنتخب المطني ربحنا البرتغال بلطوغال وحنا ربعه, ربعه وعنصره نص نهاية وغلل يقوم مع فرنسا وكان هديد رباح الرياضي الأول صاحب جلال محمد والى ولي العهد والاسره العلويه ونشكر الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج وكنشكر الناس ديال والشعب المغربي واحنا موحدين طنجه الكويره بقياده سلطة بوحمد واحنا شاء فرصة دي دي دي ان شاء الله ساعدين غنلعبوا مع فرنسا ولا من الانجليز وغنديو كاس العالم كيما 86 غادي ندوزوا ان شاء الله. بعيون عيني الصاخره الحمرانيه والواد وادي يا سيدي والواد وادي والواد وادي يا سيدي والواد وادي <تصفيق> الله إيه الله الله تعالى أنا نمشي <تصفيق> اذا نعيش و نفرح أفراح نمشي توصف السلام الله المغاربه موحدين كامل مع المنتخب من, <تصفيق> من من, من طنجة القويرا <تصفيق> <تصفيق> كلنا حرار حنا المغاربه كلنا رجال حنا السلام عليكم السلام عليكم <أسفرح> اه وخليها داكدا اذا كنشوفوا التلاميذ ديال المغاربه حتى هما فرحانين بهذا الفوز هذا وحتى هما يعني على الفرح ديالهم فرحانين المغاربه بزاف فخر المغرب ديما يما صفه بزاف وديما مغرب ديما <تصفيق> مغرب المغاربه زوينين وحتى هما فرحانين جميع كنشوفوا فرحانين تحيه الركراكي راسلا بوكا كسم المغرب كتهلا ان شاء الله يكون مغربي فرحانوا وديما مغرب وكنتمنى كأس العالم مع فرنسا وإن شاء الله فرنسا تكون مربوحة إن شاء الله معكم ما شاء الله وهذه الفرحة كبيرة الله على العالم إيش